fa des del 2002 que estem, estic aquí com a dinamitzadora del punt TIC al és l'any que vam crear el punt TIC, fins aleshores només era biblioteca. només. I Llavors vam fer un canvi d'ubicació de la biblioteca, la vam posar en aquest, aquest nou edifici i dintre vam incorporar el punt TIC. Eh, ho vam fer des del projecte Nodat, i llavors només teníem 4 ordinadors. Llavors va ser l'any passat a l'octubre, quan també al veure que el cobert també havia crescut molt es mancaven ordinadors, van poder demanar unes ajudes i comprar 4 ordinadors més. En total, doncs 8 ordinadors i tots renovats. I bé, bueno, per ara anem tirant endavant. És molta feina, només estic jo aquí sola però bé, ho bueno, anem fent. El que passa que, clar és compaginar la feina de bibliotecària amb la feina de dinamitzadora Puntic. Llavors hi ha moltes hores que coincidim Puntic i Biblioteca. I és una mica el, el que queda la qüestió de la feina. Va durar uns quants anys que dels 3.000 i escatges habitants no es movia. I ara en qüestió de tres anys cap aquí s'han augmentat d'ons cap als 5.000 i es caatge habitants. Llavores, bueno, tant de gent d'aquí, de Catalunya mateix com la immigració que s'ha ofert tot el país. Llavors, Llavores, clars, hem vist obligats a fer una mica de reestructuració de lo que era tant l'edifici de la biblioteca com a puntic. Per això vam ampliar el, la zona aquesta de puntic perquè Clar, venien molt... ha vingut molta immigració i molta gent que uh, realment el que és la informàtica els hi queda molt lluny i tenen molt una gran esquitxa digital.. <Sanfinalí> a de biblioteca vale? ve tothom que necessiti l'ordinador que a casa no tingui internet ni ordinador llavors ve aquí, fa la feina um, i quan fem els cursos ho fem a través de l'escola d'adults d'aquí al Cové al ser molta gent uh, així adulta que uh, no té molta escolarització diguessin. llavors bueno, s'ha muntat una escola d'adults Actualment hi ha bastanta gent apuntada i dintre de l'escola d'adults una de les, de les activitats que es fan és l'aprenentatge informàtic una mica d'informàtica, ofimàtica, no? internet... I llavors estem fent servir el punt TIC per donar aquestes classes. També eh, Uh, bueno, aquest últim any s'han fet uh, plans d'ocupacions des de l'Ajuntament del Covea a treballadors del poble i també aquests treballadors del poble també dintre del pla d'ocupació que se'ls dona una petita formació també hi han fet entrar doncs, l'informàtica i també hem estat donant classes d'informàtica al pla d'ocupació de la gent que treballa a l'Ajuntament El fet que estiguim en una biblioteca els usuaris són molt diversos van des de nens petits a partir de 7 anys, que és l'edat que els deixen posar els ordinadors, perquè és l'edat que allà a l'escola també els hi ensenyen informàtica, fins a gent de 80, 85 anys. Està obert a tothom, a tothom. Hi ha molt, molta diversitat de gent que hi fa cap. Principalment als matins és gent més aviat gran. No? Llavors és gent jubilada, gent que està a la Tour, i llavors a les tardes és més gent que ve a la biblioteca, més canalla, mares que venen a portar els nens i mentre els nens fan els deures s'estan aquí doncs, buscant informació per internet, perquè potser a casa seva no en tenen, mirant-se el correu electrònic o simplement doncs, experimentant el món de la informàtica. Però vam començar el mes d'octubre, finals, i ara portem un mes o així, i sí. veurem. Gano ja prement una mica. Pas a pas oh, pel mira, que no hi ha a pel nom primer, sí. poc. No. Quan sí. no sap, clar, sí. tot és difícil. Quan vas anar a conèixer els noms... Ho sí. hauríem practicant i... Sí. Perquè quan marxem d'aquí ve, però clar, després... Se n'ha Perquè avui tot se mueve ah. a través de l'ordenador. Sí. I encara que ens sàpigues, vull dir, sempre hi ha coses que no... Uh -huh. També tenim obert els dissabtes, i els dissabtes és més per gent adulta que eh, durant la setmana està treballant i llavors venen el dissabte aquí eh, pues a mirar-se el correu o a buscar informació. Uh -huh. És més també d'adul els dissabtes. Hi han avantatges, hi ha molts avantatges perquè eh, la... t'agafa la gent que ve a la biblioteca, t'agafa aquesta gent i te les invita a formar part del món de les TIC, dels ordinadors. Um, o, en revés, també és avantatge en quant a la biblioteca, per gent que pues, no acostuma a agafar llibres i ve aquí, i bé, bueno, sí que té un munt d'ordinadors, se posa els ordinadors i després bueno, dona un cop de vista al seu voltant i troba pel·lícules, revistes, llibres... Vull dir, una cosa enganxa a l'altra. És... S'atreu una cosa amb l'altra. I desavantatges. Desavantatges té que, clar, compartim lloc. Llavors, clar, ha de diversificar molt els horaris. S'abarreja molt l'horari de la biblioteca amb l'horari de puntic per fer algun tipus de formació. i queden molt poques hores lliures per fer formació. Llavors, estem mirant per un futur, pogués separar el que és puntic de la zona on té biblioteca. I ens podríem tindre obert més hores tant al Puntí com la biblioteca. Però bueno ara per ara, tal com està la crisi, no es pot demanar massa.. <totip> boníssima, boníssima però molt, molt agraïda als mestres, als professors que hem tingut. A veure, els professors és una passada, han estat molt al teu damunt, Naves molt al dia a dia, no se te quedava traçat feina i no, es pot compaginar bé el que és la feina amb el màster que hem fet. I bé, bueno, que, que serveix com a dinamitzadora serveix i ho, ho practiques al dia a dia. Vull dir, Tots els coneixements adquirits al dia a dia els, els transmets a la gent que ve aquí al Puntic. Però la guia consistia eh, primer en introduir tots els comerciants dintre el món de la informàtica. Llavors, eh, es via, eh, eh, estem mig creant, encara no està del tot fet, una guia comercial que la posarem dintre la pàgina web del Cubea, i amb aquesta guia comercial hi hauria comerç per comerç amb activitat econòmica que té i a la pàgina web de cada comerç de manera que qualsevol usuari entrant a la pàgina web del Cubea, pogués accedir dintre el comerç si vol fer alguna consulta si vol mirar els horaris d'alguna botiga en concret el que ven una botiga en concret, ofertes amb quin tipus de mercat es mou. És més que res, informació, donar informació i que cada comerç tingui la seva pròpia pàgina web. A veure, el municipi eh, sempre ha estat molt eh, d'economia agrària, diguéssim. A poc a poc s'han anat fent comerços i petites empreses, però tot és molt d'àmbit familiar. Llavors eh, el, el, el que és eh, comerç aquí al Cové està molt desenvolupat, està molt desenvolupat, però la gent que porta els comerços ja és gent gran. La majoria, bueno, la mitjana d'edat és uns 45 anys. Llavors, clau són gent que ja tampoc no s'han format digitalment, els hi ha costat molt introduir-s dins del món de les TIC i bé, estem sent ello, a veure si poca poc a poc aixequem una mica l'economia del poble no? tant comercialment però via digital. Digues, encara estem molt um, dintre el poble, no? el que és el poble. Uh, Llavons és una manera d'obrir més el món exterior de, dintre els pobles més grans, d dintre les um, capitals de la província. tinuen en compte que aquí alcover bé hi ha molts comerços ni que siguin petits, és una manera també de dinamitzar el comerç tant aquí al poble com als pobles del voltant, perquè estem envoltats de poblets petitons, que també els seus poblets no tenen tants comerços, i llavors també es desplacen fins aquí al cobert, i una manera de no desplaçar és, si pots posar dintre la guia, doncs, tindre pàgines web dels comerços, no? llavors fer una mica de comerç via internet. El que passa que no s'ha pogut dur a terme, encara. Encara estem, estem sent allò, però bueno, crec que sí, que es podrà dur a terme. que passa que els plaços que es donaven per entregar el projecte eren molt curts. I clar, tenint en compte que la mitjana d'edat d'aquí dels comerciants és d'uns 45 anys en amunt, clar, són gent que no no no està introduïda dintre el món digital com pot estar una persona de 20 o 30 anys. Llavors clar, els cursos que en principi havien de ser de 3 mesos per poder els posar dintre del món de les l'estil s'han allargat a un any o més. Llavors va tot més lent del que anava, mm -hmm. però bueno, se farà. Bé, molt efectiva, el fet de que tu puguis estar ensenyant a gent un món nou com és el món de l'estil i és gent adulta, que la gent adulta també t'ho valora d'una altra manera i té interès, llavors és molt agraïda aquesta gent, és molt... els hi agrada, no? I no sé, és una feina que jo també m'agrada molt i llavors transmeto també la meva facilitat per formar a la gent sobre aquest tema.